Ahoj všem, takže pojďme si společně dát krátké opáčko o pneumatikách. Ta moje, co jsem si sem přivezl dneska, tady má napsáno 205 lomeno 55 r 1691 H. 205 je šířka pneumatiky v milimetrech 55, znamená procentní podíl u výšky proti šířce pneumatiky R, radiální konstrukce 16, představuje průměr rávku, na který pneumatika přijde. 91 H. 91 je hmotnostní index. V našem případě je to 615 kg. Čím to číslo máte na pneumatice vyšší, tím unese i větší hmotnost. A H potom určuje rychlost, kterou pneumatika je schopna jet. V tomto případě H znamená 210 km h Tak doufám, že jsem vám pomohl a těším se zase někdy při dalším rychlém opáčku.